أكيد أنا اللي هجيب آخر فيلم أكيد المبتدئ السلام عليكم ورحمة الله معكم أحمد طلعت من قناة المبتدئ قبل ما بنبدأ بنصلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اذكروا الله يا جماعة لا إله إلا الله متنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات لايك للفيديو ده لو عجبك ما عجبكش ما تعملش لايك اعمل ديسلايك زر التأديب بطل موبايل احتراف إلى أين وصلنا من الاحتراف نحن محترفون. نحن طبعا أنا منوبة. فكوك <تصفيق> من الكلام ده. <تصفيق> العب أول كل. ثاني كل. ماشي زلفي. ثالث كل يلا كفو بيت محترف. بيت محترف مستودع. الله عليه شوتات الله على شداد. شوتات الله كيلينج سبريت فور ذا بلو تيم بس بس يعني انا ده إن ايه ده ايه ده <تصفيق> <دي> واحد معلق <تصفيق> اوه لا لا لا لا لعيب ايه ايه ولا طلعت فيك اخيرا مت احمص لو اتسرع الكير اتسرع يا ست اذا ماله دخل متلوثة حرام انا هيد تات اصلا حرام لو ما متش عارف لو ما متش دي كانت حرام M <abei راديدة> <أومان laser> مربما... <الكتابع> <تبع> الناس مش شايفيننا تجد ولا مش إيه أيوة الله <تصفيق> اكيد اكيد انا اللي هجيب اخر كلمه اكيد المبتدئ لا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله